שלום לכל הצופים, אני אתמר ובסרטון נלמד כיצד מבצים פולה של הגדלת חוב בקרן אז בואו נתחיל לפני שאנחנו מבצעים את הפעולה קיימים ניתונים לגבי הקרן שאנחנו נצטרך למלא בתופס לשם כך אנחנו נעבור לתיק תקשורת ובתיק תקשורת נעבור לקרן חוב ונסתכל על סוג הקרן ועל מספר הקרן את הניתונים האלה אנחנו נצטרך בשלב מאוחר יותר אז בואו נצא מהתיק תקשורת נחזור לקרתי סתיק שלנו, וילחץ על פולות, אוסף פולה. בסדת תור פולה, אנחנו נוחל את הגדלת חוב, בקרן, ילחץ על כפתור טב, נבדוק שהפולה היא בתיקשורת, נסמנים אותה, וילחץ על כפתור השיר, נבדוק גם כן שהתיק או החיוביים מסומנים, וنילחץ על כפתור. שמור. נקליד את גובה ההגדלה שאנחנו רוצים, למשל בדוגמה שלנו אנחנו נקליד 100 שקלים, ונלחץ על כפתור שמור. נאשר את התופס שמופיע לנו. בתופס עצמו צריך לשים לב למספר סעיפים. בסעיף 3 אנחנו נסמן אם אנחנו רוצים לקשר לחייו מסוים, ואז נצטרך להקליד את המספר שלו, או אנחנו רוצים לקשר לכלל החייבים בתיק. כמובן הסכום שאנחנו רואים נלקח מפרטי הפעולה. במידה ובסיבה אנחנו נסמן את הסעיף הוצאות הליכים, אנחנו נצטרך להקליד את מספר ההליך. את מספר ההליך אנחנו יכולים לבדוק בתיק תקשורת בחוצץ של הליח ביצוע. את מספר קרן החוב ואת סוג קרן החוב, כמו שראינו מקודם, אנחנו נצטרך להקליד את הפרטים. סיבה, כמו שראינו, אנחנו צריכים לסמן את אחת הסיבות שקיימות. כמובן, לעבור על הצרופות שצריך אה, אה, להוסיף, ולכתוב נימוקים לבקשה. ברגע שסיימנו למלא את הסעיפים השונים בתופס, נחזור למעלה ונשמור אותו. בחזרה לכרטיס עתיק, נבדוק שהפולה שרשמנו אכן מופיעה לנו. כל מה שנותר לנו לעשות זה לשדר אותה בתקשורת. תודה ולהתראות.